Це околиці села Новоіванівка Запорізького району. Вітер здіймає пил над сіргоспугіддями за вишки до п'яти метрів, показує місцева жителька Ірина. Ці вітри вже четвертий день, навіть, десь. це вже трохи утихло. Перед тим, навіть, десь час назад було ще душе, взагалі нічого не видно було. Та сторона і ця куча понаносила поляки. – Це кожної весни таке буває? – Ну, в основному, так. – Ось великі, ось такі вітри? – Так. Чинники цьогорічних пилових поземків – холодний і сухий березень, сила вітру від 16 до 24 метрів за секунду, а також відсутність трави на землі, каже заступниця начальника Запорізького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Сорокіна. Це ми називаємо з метеорологічної точки зору пиловим поземком, коли пилі підіймаються тільки на декілька метрів. що цьому це коли декілька днів поспіль або й тижнів, як у цьому році, відсутність опадів, низька вологість у нас було менше 50, менше 40%. І посилення вітру. От сильний вітер спостерігався також більше, ніж 10 діб. Все це основні чинники для виникнення полових поземків, полових бург у тому числі. Подібні природні явища у нашому регіоні фіксують навесні майже щороку. Але такої інтенсивності востаннє спостерігали у 2007 році, каже Тетяна Сорокіна. Порушується верхній слой грунту, він видувається, і якщо в цей час ну, десь щось було посіяно, то воно може видуватись навіть до уровня, де було насіння, воно може видуватись і з насінням у тому числі. У сільському господарстві посушлива весна і полові поземки призведуть до негативних наслідків, прогнозує аграрій із села Біленького Володимир Козиряцький. Ми яровіль ранні не сіємо, горох і ячмінь, ми будемо сіяти тільки пропачні кукурузу і соняшти. Тобто ми закрили вологу і ясно, що верхнем слої вологи немає. Ну, зараз прийшов дощик такий слабенький, ну, це дуже слабенький, нам ще треба таких 5 дождів. Так що поки що ситуація ну плачевна, тому що в верхньому слої вологи немає. І погано жі розливається і рабський зими її і озима пшениця, і озими тому що вони у ушли вже, вони розпустившися, і сьогодні нам треба вже місяць назад до Жен був дощ пройти. Його не було. Пилові поземки завершились і невдовзі слід очікувати теплої погоди, сказала Тетяна Сорокіна. Тихли вітри і так, таким чином змінилася ситуація на краще. А З вівторка почнеться вже потепління з позитивними температурами, як вночі, так і в день. Так що все повертається на краще. Новини на Суспільному. Запоріжжя.